بالطف, بالطف واقف, واقف بين الخيم وحسين أكتب على الخيم والوادي متسلب أشقف سهم, سهم خيمة زينب توز نار حلو. أو تدر النار من تشلب حلو. تشلب حلو. من عنبر المشخاب الشاعر الحسيني حيدر الشيباني إلى ديوانية الحسين والشاعر المبدع السيد, السيد حسين الياسري, الياسري فحيوه, بالصلاة فحيوه بالصلاة على محمد وآل محمد أفلح من صلى على محمد وآل محمد زوار الحسين خدمه الحسين الاخوه الشعراء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قانون الحياه الحزن محدود وفتره على اليروح تدمع العين وذا ميت ابوك تلومك الناس ويقولون البتع للراح مو زين ولكن ما عن نعمه النسيان ربك شالها بس ويا الحسين الله حوضك ويا اخوتها زينب من ضعنهم صار مشت والكربله العباس والداهر الى ان الحرب صارت وهدد جيش هدوا عن رماح الروس خلاها شاءت قدرته يمرض على السجاد حتى يظل عليل ويمشوا وياها وارفضها الروايه سبت زينب دوم ما راح سبيه شلون نرضاها اذا راحت سبيه حسين بالطف بالطفمات وبعدها المجال الصعب نلقاها واذا مات الحسين الدين يعني يموت وتموت التضحيه البثوره ضحاها اذا انقادت الثوره وجيشهم للشام وفي حمل الرساله حسين وصاها مثل زينب من تضحت وضحت بيش من اللي بخوتها ضحت حتى برباها منه يا مر الحرقه وخيمها بنار واطفال ويتامى تلوذ بحماها منه يا مر الحرقه وخيمها بنار واطفال ويتامى تلود بحماها كل هذا وحزنها اشكبره ما إنشاف يصد الجيش ليها وجبل يلقاها يا اعظم مرض خلدت بالتاريخ ما قبت على ولا شخص سواها يزيد بكل حقد حاول يدلها وراد باسلوب الأنف والسب تلقاها صمدت والرساله العده للاجيال وضح مضمونها, مضمونها, واتضح مضمونها, واتضح مضمونها واتضح معناها مضمونها ولو ما وقفت الحرة على السجادة هاي المواقف كلها ننساها الله والسلام عليكم الله